Thank you. L'Auditori de la Torre Telefònica va acollir en la Jornada de Dinamització de la Internet Social. Gairebé 200 persones vinculades a la xarxa Puntic i Òmnia van participar-hi. El director d'Empreses i Administracions Públiques a Catalunya de Telefònica, Lluís Castells, va obrir l'acte destacant el projecte Guayra, que la companyia ofereix als emprenedors. En Guayra que fem és eh, acollir els emprenedors a les persones que tenen noves idees i que necessiten ajuda. Li donem durant sis mesos un espai que ells que tinguin idees innovadores i continuen que, que necessiten ajuda a través d'empreses de capital risc del grup i d'altres els ajudem també a poder continuar. La directora general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família va destacar el treball comunitari de la xarxa Òmnia i va recordar que adaptar els Òmnia a les noves realitats és tascar de tots i totes. Bueno, es va crear l'any 1998 el, el programa Òmnia. Es va crear en certa manera per intentar evitar el que en aquells moments es deia la fractura digital. Hi havia un cert aport, programes informàtics no eren com els d'avui, eren menys intuïtius, i semblava que podíem crear dues societats, la societat digitalitzada i la societat no digitalitzada. 123 punts, ÒMNIA, 11 dels quals estan en centres penitenciaris. I la gran diferència que hi ha entre altres programes és aquesta, és justament que gràcies als punts ÒMNIA podem atensar la societat i podem realitzar programes que ens serveixin per això, per evitar l'exclusió social. El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamèric, va subratllar per la seva banda la tasca d'inclusió territorial, social i laboral que realitzen els Puntic. Ara bé, hem de garantir que tothom, independentment del seu lloc de residència o de les seves circumstàncies socials, tingui accés als avantatges que ens ofereix la societat de la informació. I els Puntic tenen un paper important d'inclusió territorial, social i laboral. A més, en els frontig de greu crisi econòmica que estem patint de manera global, les economies basades principalment en sectors de poc valor afegit, com són la construcció o el turisme, són les que més han notat aquests efectes. Per aquesta raó, ara més que mai cal apostar per les TIC. Cal apostar per una nova economia de major valor afegit. El suport a les activitats de foment de l'ocupació és és també un compromís de la Direcció General de Telecomunicacions i Ciutat de Teleinformació per la ciutadania i vers l'empresa. Ja que les que ens ajuden a millorar les nostres oportunitats en el mercat laboral, adaptar-nos a la ciutat de teleinformació i a innovar en la recerca de feina. I una mica d'aquesta agudització de l'enginy és d'emparteixer el projecte de Ciutadania 4.0. Ens vam donar que, com ha explicat molt bé a director Carles Lameric, eh, les TIC són clau per al per progrés del país. I eh, a telefònica ho vam identificar, això ja fa anys, i des de llavors portem un projecte d'impulsar la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació de la manera més, i, eh, més ràpida que puguem a empreses... Iniciatives ciutadanes, en paraules de Bruno Vilarasau, noves formes de crear i divulgar a aprofitar la xarxa. Propostes de la nomenada Ciutadania 4.0, molt present, però amb la perspectiva del futur.